یہ تیر ہاتھ سے مجھ کو لگا کما سے نہیں میں اپنی تیزی رفتار کا نشانہ بنا یہ تیر ہاتھ سے مجھ کو لگا کماں سے نہیں تو کیا بس اتنا تمہیں اعتبار ہے ہم پر تو کیا بس اتنا تمہیں اعتبار ہے ہم پر فلاں فلاں سے رکھو رابطہ فلاں سے نہیں تو کیا بس اتنا تمہیں اعتبار ہے ہم پر تو کیا بس اتنا تمہیں اعتبار ہے ہم پر فلاں سے رکھو رابطہ فلا سے نہیں ہم اپنے سہن سے نکلے ہوئے شجر ہیں فراغ ہم اپنے سہن سے نکلے ہوئے شجر ہیں فراغ گلی سے یاد کیے جائیں گے مکان سے نہیں ہم اپنے سہن سے نکلے ہوئے سجر ہیں فراغ گلی سے یاد کیے आ, جائیں گے مکاں سے نہیں کے رخ پہ دیا دھر نہیں گیا تھا میں ہوا کے رخ پہ دیا دھر نہیں گیا تھا میں بچھڑ گیا تھا کوئی مر نہیں گیا تھا میں ہوا کے رخ پہ دیا دھر نہیں گیا تھا میں بچھڑ گیا تھا کوئی مر نہیں گیا تھا میں اور سبھی نے دیکھا مجھے اجنبی نگاہوں سے سبھی نے دیکھا مجھے اجنبی نگاہوں سے کہاں گیا تھا اگر گھر نہیں گیا تھا میں سبھی نے دیکھا مجھے اجنبی نگاہوں سے کہاں گیا تھا اگر گھر نہیں گیا تھا میں یہ اور بات کے میں نام مراد لوٹ آیا یہ اور بات کے میں نام مراد لوٹ آیا مگر قطار میں لگ کر نہیں گیا تھا میں بھولی ہوئی ہوگی کسی کو فلک پر ایک ستارہ فالتو ہے کہیں بھی رکھ کے آ جاتا ہوں خود کو کہیں بھی رکھ کے آ جاتا ہوں خود کو نہ جانے کس کو میری جستجو ہے کہیں بھی رکھ کے آ جاتا ہوں خود کو نہ جانے کس کو میری جستجو ہے محبت کا نہ دنیا کا نہ دیں کا کسی کا بھی نہیں جھوٹا گا محبت کا نہ دنیا کا نہ دیں کا کسی کا بھی نہیں جھوٹا کہیں کا ابھی تھی راستے میں آشنائی سٹیشن آ گیا اس نہبی کا اور اسے سانپوں سے خوف آتا ہے ازر بٹن لگواؤں کیسے آستی کا اسے سانپوں سے خوف آتا ہے ازر بٹن لگواؤں کیسے آستی کا اور نگاہ )Hey. دل سے بتا جسم کی زبان سے نہیں نگاہ دل سے بتا جسم کی زباں سے نہیں کہاں کہاں سے ہمارا ہے تو کہاں سے نہیں نگاہ دل سے بتا جسم کی زباں سے نہیں کہاں کہاں سے ہمارا ہے تو کہاں سے نہیں کہاں کہاں سے ہمارا ہے تو کہاں سے نہیں میں اپنی تیزی رفتار کا نشانہ بنا میں اپنی تیزی رفتار کا نشانہ بنا یہ تیر ہاتھ سے مجھ کو لگا کماں سے نہیں वाँ, वाँ।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 ذرا سا مختلف رنگے رفو ہے مگر چشمے ادو چشم ادو عدو ہے دعا بھولی ہوئی ہوگی کسی کو دعا بھولی ہوئی ہوگی کسی کو فلک پر ایک ستارہ فالتو ہے